حاجه بالنسبه للمقابله ديال غدا ان شاء الله كما كتعرفوا سي لاكارت فينال ديال ديال لاكوب دي موند والحمد لله حنا واجدين مزيان وبريباري الماتش ديالنا مزيان ونسبيرو ان شاء الله نبقوا غاديين في لو شومان ديالنا باش نفرحوا الجمهور المغربي وندوزو الدومي فينال ان شاء الله. ثانك يو الفلو از يورز بليز عادل يرحموني مدير موقع ماتش بخيس بالمغرب سؤال السي وليد منذ لحظات انتهت المؤتمر الصحفي ديال المدرب البرتغالي مع احد اللاعبين احد اللاعبين قال بان درس درس المنتخب الوطني النقاط القوه ديالهم والنقاط ديال الضعف وانهم غادي يلعبوا على نقاط الضعف اللي ما شافوهمش اللي لعبتو معاهم قبل شنو هي الاسلحه اللي ممكن يوظف وليد الركراكي في هذه المباراه بالنسبه للسيده كناوتي كتعرفوا على ان هاد المباريات فيها واحد النوع ديال الحساسيه خاصه ما بين المغرب والبرتغال اللي تلاقينا معاهم مش مرات فزنا عليهم الوغ شنو هي العقليه ديال اللاعب انه كيبان له المربع الذهبي فاش العقليه ديال اللاعب المغربي وهو غادي ينفتح على المربع الذهبي باول حاجه كما كتعرف هاد هاد المقابله هادي كيما قلت زعما سي لاكارت فينال و حنا عارفين المسؤوليه اللي علينا وبالنسبه لعمل الحساسيات ما كنفكروش فيهم حنا سنسيغمون بالنسبه حنا كلاعبين تنفكروا فكنركزو بزاف على الاداء ديالنا و شنو خصنا نقدمو ان الله باش ندوزو ل سيمي فينال ان الله اي فوالا هوما فتحي موقع لو 360 <سؤال> كيفاش كتشوف الحاله البدنيه ديال اللاعبين والجهزيه ديالهم خاصه ان المباراه الاخيره لعبوا 120 دقيقه امام اسبانيا وبالنسبه لرضا كيفاش كتعيش المونديال هذا المونديال الثاني ديالك بعد روسيا كيفاش كتعيش الاجواء خاصه انا كنشوف العلاقه الجيده بينك وبين بونو وايضا محمدي وجميع اللاعبين. بون بالنسبه للاجواء كما كنعيشها دونك سي surtout que الحمد لله دابا حنا في الكارت فينال ديال لا دو بالنسبه ليا هذا شرف ليا كبير والحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نفرح المغاربه و يعني ان شاء الله نفرحوهم غدا و سي باش ندوزو لا دمي فينان كنكونوا كأول منتخب افريقي وعربي يدوز لا دمي فينان ان شاء الله عارفين كل مهمة المقابلة ما تكون زعما مساله و ميتمط بالنسبه بالنسبه الصداقه ديالي ما بين ياسين بونو ولا منير محمدي ولا اللاعبين كاملين حنا كاملين خوت هاد هاد هاد لا سيليكسيون تبارك الله زعما سانسيرمون كلشي كتشوف باللي احنا اون فامي فهمتيني زعما دونك اللي لعب فينا واللي اللي دخلت لو بوز امبوختون هو المغربي يربح وهذا الشيء اللي كاين فوال على مراد مُتَوَكِّل رشا المغربي ام 24 غدا غيقول لك فحالي فحال الكوتش اش غايقول لك Mourad pour la chaîne marocaine M24. ici, deuxième rang, à droite. Euh, je voulais savoir, pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile de redescendre du nuage C'est-à-dire, si du côté du public, on l'est toujours, on l de, de ceux qui regardent en tout cas, est-ce que pour un sélectionneur, c'est difficile de remettre tout le monde au travail Ou, c'est-à-dire qu'il y difficile de remettre tout le monde لي حتفلو تاهما بالفوز ديال الفريق الوطني المغربي بون كيما كتشوف كنشوفو في لي ريزو صوصيو تقريبا جميع العرب كيشجعونا و تيساندونا دونك حنا عارفين تا كان اصي دونك حنا عارفين هدشي كيعطينا واحد الشحنة كبيرة باش نبقاو غادين في المسار ديالنا و كنبغيو نشكرو بزاف على الدعم ديالهم الأول في أمور المغرب، الجمهور المغرب تنبغي نشكره بزاف، ومام تون الجمهور العربية وليزافريكان aussi. مروة حلمي من بي بي سي Arabic. I'm gonna ask in Arabic. سؤالي هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ آه لا حنا كنلعبو بالضغط ديما حنا عنا واحد الجمهور لي كيتلب ديما أكثر من من, من من اللي ينقدون ديرو. نديرو اي سي نورمال اه ملي جينا حتى اه. واحد ما كان كيتمنى نربحو يمكن ماتش في الجروب درناها ابخي بداو كيحلمو ندوزو للدور التاني درناها دابا دوزنا الكارت فينال دابا كنعرف المغاربة وكان كنعرف البلاد العرب غيتابعو و ديوها. نديوها علاش لا دونك بيان سوغ عندنا ديك بريسيون بحال لا هذه مهمة خاصها تفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط دي اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي دونك ديما كاينة أي بلد عربي وأفريقي هما مرانا والمغاربة دونك حنا نفرحوهم هذا يكون بوزيتيف وأنا باش هما من اللي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحتووا السلام عليكم وليد. شتر الكنزالي قناه احنا من تونس. وليد المنتخب المغربي عمل انجاز العربي بالمرور لاول مره للدور رابع النهائي كمنتخب عربي. انا حب على المدرب العربي، هل يمكن ان يتغير حال المدرب العربي؟ بعد التجربة بتاعك على رأس المنتخب المغربي، نشوف مثلاً مدربين عربي ياخذوا منتخبات أوروبية، ربما حتى في أوروبية. هذا <تصفيق> السؤال خصك تسقسي سورتو dirigeants arabes, bada et africains. علش، des équipes de D'éducation, de, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, un qui impossible, Manchester City ou la Barcelone ou la Paris Saint-Germain, il y a un peu de moudre arabe, il y a un peu de moudre arabe. Il y a un peu de moudre il y a un il y a un peu de moudre arabe, il il Avec des résultats, et c'est à nous de travailler, les entraîneurs africains et arabes. Mais déjà, euh, dans les statistiques, déjà, il y 5 entraîneurs africains dans 5 équipes. Tu as plus de pourcentage que, oui. que les autres, des Africains. Les Donc, comme il y avait 5 entraîneurs africains, forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, et ça fait deux entraîneurs africains qui sont passés. Et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et, et, et, et c'est statistique, c'est mathématique. Donc, à un moment donné, c'est comme l'expérience. Il faut l'expérience. a Ça fait dix ans que j'entraîne au Maroc, c'est un chef qui a fait il n'a pas l'expérience. Il a fait une expérience, il a fait une il que c'est un qui a Sept matchs, en quart de finale. Est est qui l il faut dire qu'il c'est Oussama, qu'il y a une expérience l'expérience a réussi compétences, tu suis arabe, blanc, euh, de couleur, euh, compétence Musulman, chrétien, compétences. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétence Et après, on regarde. Si tu n'es pas bon, au revoir. On part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026, je dis non, non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, trois ans, non, mais attends, il est en train de construire, SNA, quart de finale, bravo Alik, Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit Mais des fois, il faut dire les choses. Compétence. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe. Là, euh, hier, dans une émission où je participais, Sorine, l'ex-capitaine de l'Argentine, a dit, en insistant sur l'art, que Le Maroc est la meilleure équipe au mondial au niveau de l'intensité. Est-ce que c'est l'effet surprise où tu ressens vraiment cette, in cette intensité par rapport aux autres équipes nationales Et pour Rueda, euh, c'est extraordinaire d'être aussi joyeux et aussi impliqué On est en étant troisième gardien, c'est pas évident. Je me disais que c'est de Je me اول شوف ملي كيكون اي لاعب في العالم تي- تي- تيفرح بزاف ملي تيكون في لاكوب دو موند و ل... بلاكس... في الكورة سي ان سي ان جو دونك ما دونك لو من البداية من, دي... من الاول ديال ديال لا في محتاجني المنتخب الفريق الوطني غادي نغادي نقوم إن شاء الله بالل لقاء مو بزملاء ديال قبل مني ولا